אוקיי, אז מה קורה חברים, יקרים? כאן, רנטי גיימס, בסרטון חדש. ויום בסרטון, אני הולך להראות לכם, איך ניסה מאחוריי, ריקאים, או סרטונים, זה עכשיו סרטון שנמצא מאחוריי. עכשיו חברים, זה לא חייב עריכה, לא צריך להבין ב... בכל כאלה לעשות זה, לא צריך עכשיו להיות אי, עם ירוק לא צריך לא צריך עכשיו להיות גאון במחשבים כל מה שצריך לעשות זה רק לורד את התוכנה אז אי, <coughs> אני אומר <coughs> אינטרו ומתחילים אוקיי, okay, אז עם האינטרו סיימנו אז בואו רגע, נעבור עכשיו להראות לכם מי איך עושים זה וכן לכם זה ממש אבל ממש ממש פשוט אז רגע אחד אוקיי, okay, אז כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר שקוראים לו אקספליט ביקאם להיכנס לאתר ללחוץ על הורד את ביקאם מחכים שהקובץ הרד לנו אל תדאגו חברים, אני חייב להגיד לכם שיש לי כרגע את התוכנה, ואני משתמש בה בדיוק כרגע. אז... הסתכלו. החצו על פתיחה. אתם צריכים next, next, next, install. זה כרגע, אמרוי לכם את התוכנה, אפשר לעשות את זה מ-OBS Studio, מ-Zoom, מ-Skype, בכל תוכנה אפשר להשתמש ברקע. ו-Discord, כל תוכנה שאפשר, להגב... שאפשר להשתמש בה עם הצלמה, אפשר להשתמש גם בתוכנה הזאת. אז אנחנו חכים כרגע שהיא ירד ו... אני ממש ירד, לא? אני אז... זו... Okay, אז כפי שאתם רואים ה... בייו של יצא... תוכנה نفتح له تاء عشان مخلص انتوا مهيم تفتحوا ده اني نفتح ادلانو و امم احنا نفتح نتخبر ليش بول جوجل از امم لما Okay. אז אנחנו עושים sign in או sign up אז לי כבר יש חשבון אז אני אדלב על זה ונתחבר אחרי זה כי אני לא רוצה שתראו את החשבון שלי ואילו שאתם אתם רואים את השליטה עכשיו במקרה הזה אתם יכולים לראות שאני אדיל עכשיו את הוידאו. הם תחלו לראות ש... טוב? okay. תם מחלים לראות פה ש-אם אני ירחקת אל משהו קדום, לשתנה, גמ, ב-فيديو, ו פה. אז זה מקליק. תם יכולים לראות איך זה נרבלי, ואיך זה נראים. א-ה, פשוט, טוב. זה זה היה כל מה שרציתי לראות לכם. אבל גם, תם יכולים לראות ש-אם אני עכשיו עשה זה, ב-הבחנה אני רוצה לחשוב. נפעיל רגע את התוכנון אוקיי okay, אז את זה הנה אני מאמין הנה, בואו נעבור לזה הנה, אוקיי אז אתם רואים שברגע שאני הבטחת את תוכנה אתם יכולים לראות שלחצתי על remove וזה פשוט הסיר את הרקע של מאחוריי ובתוכנה ששמתי את המצלמה זה נראה כאילו זה אחד התוכנות שאני חושב שהכי חייב ב-2021 אז בואו נלחץ כרגע על זה אתם יכולים לראות שמה שאני לוחץ בתוכנה של זה משתנה גם בסרטון עצמו אז כמובן שאתם יכולים לטשטש את הרקע אני אשים את זה כרגע להכי eu me afino nessa estes mamães tipo tipo né ok bem galera? e menina temasертон esfregue no like basta pamon, agora chaco, חבר'ה, אני כל כך קרוב למטרה שהצבתי לנו אז בקשות, תעזרו לי להגיע אליו וחברים, עוד משהו קטן תנקו אותי ברנג לייט אז בואו נפעיל אותו הייתי <laughs> חייב טוב, אז אני מקווה שנהנתם אנחנו נתראה... בסרטון הבא אז עד אז, חברים יאללה ביי נמחק את זה בו זה